Bună, dragi prieteni! Eu sunt Gabriel Barbu. În materialul anterior spuneam că toate incendiile au fost provocate intenționat la ordin. Mulți hateri m-au făcut în toate felurile posibile. Du-te, băi, nene! Ești unei ca nimeni! Cică! Cam toți hateri au spus la unison. De vină este încălzirea globală. Minți slabe, fără neuroni. Încălzirea globală le-a fost inoculată de mass media. V-am mai spus în materialul anterior că în Turcia o să iasă un scandal monstru. Ei, Turcia a lansat o anchetă la nivel național, asupra incendiilor devastatoare care au ajuns în diferite orașe. O să vedeți cum teroriștii dau foc la păduri. Se poate vedea clar din dronă, că focul este pus intenționat. În cea de-a doua parte din colaj, o să vedeți cum aruncă benzină și dau foc. Un grup de soldați turci au fost surprinși pe un film în care dau foc în mod deliberat unei păduri din provincia curdă Hakari. Va urma un colaj unic realizat de mine, vizionare plăcută, dacă v-a plăcut distribuiți, sănătate multă vă doresc! satisfăce. Poți să să să. Poți să I ne, să ai